السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناتي مروه صقر لو اول مره تشوفوها ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعارات بكل وصفه جديده النهارده هعمل لكم اقوى وصفه لكيكه البرتقان بجد هتعجبكم جدا كيكه قد ايه ناجحه وهشه وطعمها يجنن وكمان هعمل لكم معاها صوص البرتقان اللي من اختراعي انا شخصيا وبجد هيوديها في حته تانية خالص هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وكمان في الخلاط وبدون مضرب كهربائي يلا مع بعض نشوف عملناها ازاي حاجة حضرة حاجة هحضرها وهي المكونات الجافة وهتكون عبارة عن كوبايتين ونص لتلات كوبايات من الدقيق الأبيض يكون دقيق كيك أو دقيق متعدد الاستخدامات هندخله كويس قوي. ده نوع الدقيق اللي بستخدمه في وصفات الكيك وبيديني نتيجة ممتازة هننزل عليهم برشة ملح ومعلقة ونص بيكنج باودر وأقل من ربع معلقة بيكربونات هنقلبهم مع بعض كويس جدا نيجي بقى للخليط السائل في الخلاط بتاعي هنزل بكوبايه ونص من السكر عليهم معلقه كبيره ببشر برتقان وكمان ثلاث بيضات بدرجه حراره الغرفه هننزل عليهم بالفانيليا هنخفقهم مع بعض في الخلاط خفق سريع لمدة خمس دقايق بعد كده هننزل عليهم بعلبة زبادي ما يعادل ثلاث معلق كبر من الزبادي برضو تكون اخدى درجة حرارة الغرفة وكمان كوبايه لربع من الزيت ننزل بنصه ونشغل الخلاط ودائما واحنا شغالين شايلين الغطا بتاع الخلاط عشان يدخل هوا للكيك بتاعنا معي كمان كوبايه لربع من اللبن يكون لبن دافي برضو الى حد ما ونص كوبية من عصير البرتقان الفريش معايا في اخر حاجه بقى هي معلقه الخل ونضربهم بقى مع بعض كده في بوله فاضيه هننزل بالخليط السائل ننزل عليه بخليط الدقيق واحده واحده ونقلب الخليط في اتجاه واحد وبالراحه جدا من تحت لفوق عشان ما يخرجش كل الهواء اللي فيه فقلب الومنيوم هننزل بالكيك. هندخله الفرن على درجة حرارة 180. هيقعد حوالي من 25 دقيقة كده. نبدأ نفتح عليه ونشوفه استوى ولا لا. وبس كده تعالوا نعمل مع بعض بقى الصوص بتاع البرتقان اللي هنعمله للوصفة بتاعتنا. معي هنا معلقة مكعب زبدة. هنزل عليه بمعلقة كبيرة بشرة برتقان. ونص كوباية عصير برتقال ونص كوباية لبن ومعلقتين كبار سكر ونص معلقه النشا هنقلبهم مع بعض علي البارد وبعد كده نعلي عليهم النار ونسيبهم بقى يغلي مع بعض لحد ما يتقل معايا هو كده تمام لما يبرد هتبصوا تلاقوه تقل كمان عن كده وادي الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن قعدت حوالي خمسة وعشرين دقيقه وبقت معايا تحفه قوي كده عاليه ومشاء الله عليها هشه هشاشه مش طبيعي حلوه جدا جدا نيجي بقى نحط عليها الصوص لما تبرد كده وكمان الصوص يبرد اتمنى فعلا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا مش قادره اقول لكم ريحه البيت كانت عامله ازاي وانا بخبز الكيكه ديت من احلى الكيكات اللي لازم تعملوها وتستغلوا موسم البرتقال كمان حلوه جدا وشهيه قوي قوي زي ما انتوا شايفين كمان للناس اللي بتحب سويت اند صور الكيكه دي مناسبه جدا ليهم ان شاء الله الوصفه تعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باي باي